محتوى هذه الندوه طيب اسم جميع الطلبه كنقدم الشكر الجزيل للسيد عميد الكليه آه بالنيابه آه لمساهلته القيمه في انجاح هذه الندوه ثم لجميع الشكر لجميع الشركاء للسيد القابض ممثلا آه او يعني عن عن مخازن المملكه باقليم العائش ول آه وللمنتدى او آه نادي لدى الباحثين في الاقتصاد والمالية، ولجميع من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه الندوة.